На річці Південний Буг, лебедя, що ходив кригою, побачили місцеві жителі і зателефонували на номер телефону комунального підприємства Парки і сквери, розповідає інженер Тарас Панасюк. Він знесилений, не може летіти. Ми приїхали, да, дійсно по льодові ходив знесилений лебідь, але він ну, довго ходити не міг. Він пройде і присяде, пройде і присяде. І ми його забрали з за окуток, його нагодували зразу, напоїли. Дорослий самець, якому більше року. Його поселили до молодших за віком лебедів, які мешкають в зоокуточку. точку. Прийшов ветеринарний лікар, оглянув його і зауважив, що в нього, була, в нього є на крилі рана, але яка вже була давно ну, і вона вже загоїлась. Словами, можливо, через рану знесилений птах не зміг вчасно в вилетіти зі своєю зграєю на південь. І через це опинився взимку на кризі. Скоріше всього, десь в нього була рана ще, може, з осені, і він не зміг правильно підготуватися і вилетіти разом з цими лебедями ну, з цим, в теплій краї. І тут залишився. І Може, спробував був влетіти далі, але не вийшло. До товариства місцевих лебедів, що мешкають в зоокуточку, лебідь звик швидко. Та перебуватиме тут до весни, каже Тарас Панасюк. Далі в теплу пору року вирішить, чи залишатися тут, у Хмельницькому, чи відлетіти. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.